Miro. У серці пожар, мене заводиш як спорткар З тобою завжди як школяр Дякую Богу за цей дар Я так довго чекав тієї миті Я чекав, я шукав, я кричав, я мовчав Я молився, просив, я стояв, я біжав Я сидів собі сам в інтернеті я так хотів найти ту рідненьку я Не знав хотів. як підійти, хоч ти була далеко А може і поруч, не знаю, не бачив Крізь прохожих осіб, я постійно та бачив Ти приснилась вісні, я повірив Надію на білбордах усіх Там була моя мрія, скоро знайду Я чую твій запах, я вірю, я знаю Аби не прошляпив, і може десь Скоро тебе я зустріну, мені адреналін Це ж не є іфорія Залишилось трішки, ми будемо разом Я візьму тебе за руку, ну а потом Ну а потом моєму серці пожар, Мене заводиш як карстобою З завжди як школяр, Дякую Богу за цей дар. моєму серці пожар, Мене заводиш як карстобою З завжди як школяр, Дякую Богу за цей тр. Я просто хлопчина Сиренькою з тандричкою У нас буде з тобою хатина Любов наша буде вічною Краще за тебе немає Любов зігріває ти мої Думки забираєш себе Відчуваю з тобою як в рай Без тебе тяжко без твоєї ласки З тобою як справжня Без тебе борять тепер так важко Бо ти зуміла моє серце вкрасти У тебе вчити жити Пути мене Навчила любити, ти не буде страждати, ми зможе все подолати. Тепер ми сім'я, моя місія боронить від зла і любити вас над нами чорний птах, кружляє, через все прийдем. Я точно знаю, та я скучаю, коли ти далеко Пойми мала, без тебе пекло тепер не хочу ні щастя, ні добра, а просто хочу твого тепла. Моєму серці пожар мене заводиш, як спорткарство бою, завжди як школяр, дякую, Богу за цей дар. Моєму серці пожар мене заводиш, як спорткарство бою, завжди як школяр, дякую, Богу, за цей дар.